ситуація на бахмутському напрямку як пройшла ця ніч і наскільки інтенсивно працювала артилерія ворога ми ж південніше я ж не думав що тут може і снігу не бути що це Донеччина і тут зовсім по-іншому зима якщо в Києві вже давно сніг то вона снігом ще й не пахне ну там де ми знаходимося що стосується оперативної обстановки ну дивіться ворог суне е також потужно, як і день, як і тиждень, як і три тижні тому, не зупиняючись. Навіть морози мало зупиняють атакуючи дії ворога на сьогоднішній момент. Можу сказати, що дуже гарно працює наша артилерія, велике вітання і привіт артилеристам, які нам устраюють просто ночами і вечорами дуже цікаві концерти, тому що коли ти не чув ще таких пострілів, чи знаєш, що це працює Хаймарс? Ну, це вчора було велике релігійне свято, це для нас як подарунок. Просто подарунок, тому що воно летить в ту сторону, і ми знаємо це, ми відчуваємо. Е, для наших глядачів і слухачів, е, які уважно слухають, ще раз нагадаю, що, е, наприклад, Курдюмівка і інші села, які ми боронимо, знаходяться приблизно в 15-18 кілометрах ще до Бахмута тобто не про яке оточення Бахмуту чи взяття чи бої на вулицях чи ми відійшли вони зайшли ще мови не йде навіть на тих участках, які ближче до Солідару і ближче до півночі там теж дуже багато ще кілометрів ну до 10 але відстань достатня для того щоб ми стримували ворога зараз уже дев'ятий рік війни як я прочитав Хоча я важко вже орієнтуюсь, які рік я воюю. Це у нас з хлопцями з свободи з 14-го року відбувається. На 9-й рік війни ворог зміг посунути від Зайцевого в нашу сторону, ну, мабуть, метрів на 700-800. Нічого страшного в цьому немає. Чому? Тому що є такі відчуття. На чому вони грунтуються, я скажу далі. Коли по справам військовим чи треба БК підвести, чи якісь негаразди, чи щоб поспілкуватися з особовим складом, приходиться їздити по Донецькій області. Це недалеко, 20-30 кілометрів, але по селам, в яких розквартировані хлопці, де вони відпочивають на мікроротаціях. От. Дуже приємно знаходиться в цих селах, тому що я бачу... Ну постійний рух українських військових І це відбувається не так, що Від е, хати там до магазину Щоб купити пепсі Чи е, буханку хліба А це видно, що хлопці працюють на перемогу Це постійно перегружаються Якісь е, речі постійно БК туди йде, назад Все рухається Хлопці на машинах їздять цивільних взагалі немає практично Вони сидять чи по хата. ну, На вулиці досить зараз холодно чи ховаються від обстрілів і постійний рух в будь-якому селі, що 35 кілометрів від передової, що 5 кілометрів від передової, що дорога скрізь, до рухи, скрізь їздять наші військові автомобілі волонтерські автомобілі, пікапи і так далі. А це про що каже? Про те, що нас тут набагато більше, ніж ворог очікує. Якщо на початку війну, там якісь аналітики казали про 12 до 1 перевагу в живій силі і в техніці з боку ворога на київському напрямку то зараз я скажу так само і відбувається але це стосується того як ми нищимо ворога якщо тоді була перевага і ми стримували цю навалу то зараз ну я думаю 12 до 1 ми б'ємо тобто якщо один наш хлопець на жаль Загинув за цей час, то ми 12, а може й 15 і 20 влупили тих мобіків, зеків, яких ми не перебираємо. І нам насправді байдуже, як вони їх там називаються. Тому ситуація е, вкрай важка на нашому донецькому напрямку. Але, я думаю, е, вже почалася зима, їм не вдалося підготуватися до зимовлі е, в Бахмуті і в Часовому Яру. Їм не вдалося штурмувати канал. Сіборський Донець, Донбас, я так розумію, що він дуже їх цікавив, бо він, є таке враження, що запітує до сих пір Донецький регіон і саме проходячи скрізь Горлівку, Інакієво, в водосховище, якраз живить водою Донецьк. Я думаю, для них принципово цей напрямок, напрямок і в цьому плані, тому що вони хочуть прорватися до часового яру і контролювати більшість насосних станцій, які знаходяться на території України. Ситуація важка, контрольована, ми тримаємося, на жаль, несемо втрати, наші хлопці відходять в інший світ, але е, не те, щоб іншої долі немає, ну, ми по-другому не можемо, ми будемо триматися, будемо намагатися тут виживати, тому що нам жити в цій країні, вирощувати дітей, хліб. Я думаю, все буде добре і літо буде коротким і теплим, весна рання, а всі роки будуть мертві лежати в українській землі. Пане Ярославе, так і воно і буде. Дуже приємно чути в першу чергу про те, що наші хлопці в хорошому настрої, що вони готові, що врешті бойові дії тривають і те, що ви працюєте над ліквідацією ворога. Певна річ, розуміємо і так само, якою ціною це дається, що і втрати є, на жаль, з нашого боку. Але ну, тим не менш маємо розуміти, що такі реалії, і ви абсолютно правильно кажете, що виходу немає, тому що це наша територія, це наша держава, і врешті нам у ній іще жити і жити. Пане Ярославе, напередодні бачив репортаж з міста Бахмут від наших колег, і врешті... Те, що видно навіть по відео, це те, що міста ну, майже немає. Там в будинків, мабуть, і зовсім не залишилося, як нині виглядають будні і цивільного населення, і так само наших військових, і в Бахмуті, і в населених пунктах, які знаходяться довкола цього міста. Ну, в населених пунктах, я думаю, трошки полегше, тому що в приватних будинках, як ми всі зрозуміємо, зараз можна розтопити ту грубу, яка була зроблена в 60-х, 70-х роках, і ніколи не використовувалася. Але, як ну, бачите, як вирід цивілізації повернув, що в 2022 році люди перейшли на дрова, на всяке сміття, яке вони знаходять, на уламки власних же будинків, щоб приготувати їжу чи зігрітися наші хлопці так само якщо у них є можливість в хатах розпалюють і печі груби і так далі і гріються тому в сільській місцевості більш-менш нормально важко тим людям які багато багатоповерхівках бо вони промерзають моментально Вода замерзає не тільки в кранах, яких вони не бачили вже по 6-8 місяців води, а скрізь там, де вона і зберігається. Тобто їм ще треба їх розтопити. Зараз на, у нас 8 градусів ранок, вночі було десь мінус 12. Ну, щоб ви розуміли, все змерзло, а людям пити треба постійно. Катастрофічна ситуація, дійсно. Але ну, це війна, ми нічого з цим поробити не можемо. Є люди лежачі, які не могли і подати звізки, є люди, які е, одинокі, які остались одні, є люди, які з фінансових причин чи інших не змогли виїхати. І їх я маю, надію, менше 10% і ті служби, які зараз працюють по Донецькій військовій адміністрації, вони контролюють ситуацію хоч якось їх підтримують. Хоча ви розумієте, що людині треба якась гаряча їжа, їй треба чай, ну все зав'язано на воду, а коли так холодно, то з цим є проблеми. Е, можу ще сказати, що Донецька область і всі ці маленькі міста, і Бахмут, е, ну, відносно маленькі, звісно, тут дуже багато і в містах приватного сектора. Тому ну, всі, хто там, я дуже раджу, там дуже багато і покинутих е, хат і так далі. З усіх багато поверхів, які як Ну, такі пастки для мене, я вважаю, там дуже холодно і так далі, переміщатися до приватного сектору, пересиджувати там. Ну і це менша е, ймовірність все ж таки враження ворожими бомбами. Тобто ну, місцевому населенню зараз не переливки, але ми бачимо е, по моїм бесідам з. Мешканцями і Бахмута, і Константинівки, і Дружківки, ну всіх міст там 20-30 кілометрів від лінії фронту, вони всі розуміють, що якщо сюди прийдуть орки, не те, що магазини не будуть працювати, їх вживих всіх не буде, буде все зруйновано, все вивезено, лікарні від садочки, все буде спустошено. Нічого взагалі, навіть того, що українська влада тут зробила, і може недостатньо, із освітнього плану, із медичної і так далі, цього всього не буде, воно буде чи розтрощено, чи виведено, вивезено на Большу Русь-Матюшку. Щоб ви розуміли, я е, приймав участь разом з батальйоном і в інших компаніях, наприклад, в Буччі і Вірпіні. Я бачив своїми очима, як ці варвари відносяться навіть до ландшафтного дизайну, не кажучи вже про клумби, дерева, дитячі площадки і так далі. Це просто великою гусеничною технікою було розчавлено, тому що хто вам розрішав жити так красиво, хто вам розрішав жити так хорошо. Ми живемо в Афні і ви повинні так жити. Оце психологія типового росіянина, який сюди приїхав, якого просто бісить, дратує те, що люди працюють, не бухають, рано встають, моляться Господу і роблять свою справу, і відповідно Господь їм дає і до столу, і все інше, і вони подорожують і знають світ. Для них це все дико, для них вбити ведмедя, розчавити його машиною, це велике досягнення, для них ну, такі речі, які несумісні. Якщо ми думали, що ми не можемо уявити якихось речей, які були в першій світовій, в другій світовій, які були взагалі ганьбою і для совєтської армії, яка пройшла серію в мільйона, то й більше зафіксованих актів насилля над жінками, то ну, ми бачимо, що нічого не змінилось у русського солдата, і він так само йде по Україні. Тому наше завдання його тут зупинити, бажано на Бахмутському напрямку і потім звільнити, починаючи з Лисичанська всю Донецьку і, відповідно, Луганську область те, що ми робимо. Якщо у нас зараз немає може там наступальних дій то в всякому разі ми свій, не хочу говорити цих советських слов, долг там і так далі некий, ну, обов'язок, який є у кожного нормального громадянина у патріота, особливо націоналіста які ми є українські націоналісти, всі зараз тут, всі і це я, ну, от не для красного слову це. І всі депутати, е, які балотувалися, всі вони тут, бо зараз не до політики, зараз треба боронити, треба фізично захищати нашу землю. Тому всі нормальні хлопці тут, вони е, кріпкі і духом, і тілом. Я думаю, вони переживуть, ми переживемо цю зиму, е, зустрінемо весною, а там побачимо, я думаю, ворог весь змерз на всякому все. У всякому випадку хлопці дуже бажають повернутися, щоб вони замерзли ще до Різдва Христового. Дякую. Не, Ярослава, ми, в цьому, ми на це теж сподіваємося, ми вклінно вдячні всім тим, хто стоїть на захисті нашої країни за те, що ви виборюєте нашу свободу. І ще до вас на сам кінець запитання. Ми бачили відео, так би мовити, лендлізу від окупантів під Бахмутом. І наші захисники показували, що расисти лишили на позиціях мухи протитанкові, ручні гранатомети БК, гранати. Чи частеньке це явище, коли окупанти відходять від своїх позицій і не забирають з собою нічого, а все це залишають і просто-напросто тікають звідти Ну ми не тільки БК бачили боєкомплект РПГ-7 їхні кулемети важкі і так далі ми бачили навіть що вони коли біжать їм же важко у них бронежилети з металу ну, до речі нагадаю всім хто Хизується в інтернеті, що у них шостий захист, і це все із металу. Що з металу носять бронежилети, і тільки в трьох країнах використовують – Росія, Білорусія і Україна. Треба відмовлятися від цих бронежилетів, і носити полегшений варіант з карбіта кремнія що називається в народі кераміка. І До чого я це кажу? До того, що вони кидають оці всі свої важкі бронежилети, шоломи і тікають в одному спідньому. Це ми не раз бачили. І в полон вони здаються. Подивіться, як вони здаються. Це не те, що ми їх роздягли і так далі. Вони до сих пір ходять в кросівках, там, на дві пари шкарпеток надівають поліетиленовий пакет, ще два пакети, і потім надівають кросівки по бо ботинку для них ну це кірзачі е, онучі їм видають ще от крім того вони ну, дуже погано одягнуті всі в синтапоні він горить ну, вони всі виглядають як бомжі на відміну від наших воїнів які ну виглядають дійсно як кіборги як е, люди ну щоб ви розуміли хлопці навіть рядові вже практично е, там які е, цікавляться цією темою вже й мають і тепловізійні приціли на каску я маю на увазі і е, нічного бачення і всякі такі приблуди які їм допомагають виживати Ну що сказати вони діють як можуть як їм дозволяє ситуація вони на не своїй території тому їм е, я думаю в 10 разів важче тут воювати чим нам а нам я думаю нам Господь допоможе і ми вже е, е, Через деякий час будемо розповідати в ефірах не тільки про те, як ми героїчно боронимо, як ми їх гонимо і що вони там забувають. Нас цікавить на сьогоднішній момент більше важка техніка, яку вони б нам залишали, ми були б дуже раді. Наприклад, БТРи, БМП, Мотолигі, МТЛБ нас цікавить, танки, гармати нас цікавлять, там 152 міліметр, щоб стріляти в них от і так далі і так далі. Але е, якщо навіть такого не буде, ну, повірте, запуски хаймарсів, які влучають в е, їхні склади на наступний день приносять результати, тому що ніякої жарт підготовки немає. А і з приводу ще хотів сказати е, авіанальотів. Там деякі аналітики розповідають, що їх підтримують е, авіанальоти. Ну, я дилетант в цьому плані, я тільки можу розповідати про те, що я бачу і чую в небі, в основному чую. Небо над Махмутом, над Константинівкою, над Дружківкою належить українським воїнам. І я особисто бачив і вчора, і позавчора, і знаю, де це відбувається, коли ціла зграя гелікоптерів, летить, відпрацьовує і повністю повертається додому на базу розташування. Я знаю, що наші літаки, Су-25 і інші, літають і над Бахмутом, і небо належить тут Україні. Ніяких авіапідготовки. ну, разві що з Каспійського моря вони там скинуть якусь крилату ракету, і вона там півдня летить сюди, чи на мирні міста. Оце все, що вони можуть зробити. Небо тут належить українським воїнам, українським пілотам, які повинні бути, які буде в наступний весь час». Пане Ярославе, ми вам дуже вдячні за вашу незламність, за героїзм і за неймовірно цікаву розмову. Дякуємо вам, передавайте вітання побратимам, посестрам. Подякуємо всім хлопцям, які зараз знаходяться в окопах. Це дійсно герої.